السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احمد طلعت من قناه المبتدئ زش صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام اشكر الله لا اله الا الله طبعا لعبه جديده وهي مش جديده يعني هي لعبه غريبه شويه وانت هتستغرب ان ازاي واحد بيصور فيديو على اللعبه دي ليكم مع الفيديو عشان تعرفوا اللعبه ليتس جو طبعا زي ما انتم شايفين في كاميرات تتحرك دركسيون يمين شمال طبعا انا مش ها... مش طبعا عشان خاطر اللعبه لا عشان اوريكم الدريفت بتاعي يعني اللعبه دي تمكنت منها تمكن جامد صراحة فعلا فبص بص بص بص الحركه دي شايفين يا شباب يعني هجولة بتهجول دي البدايه دي لسه دي لسه, دي لسه دي احنا بنسخر حد يقول لهم ان احنا لسه بنسخر قول لهم ان احنا بنسخر دي لا ايوه شوف شوف شوف يا شباب محترف احتراف احتراف انا ههدد اركض ما يقدر يوصل للاحتراف ده غيري بنشغل. نشغل ال طبعا دي مش بتعلمك السواقه ده كداب يقول لك كده عادي انا راضي تمام مشتاق للعبة دي فعلا يكتب لي في التعليقات يعني تكتب لي هو بيعمل ايه خليني اوريكم الدرافتنج بتاعي بصوا يا شباب كنت بوصل لمرحله يعني بصوا يعني كمان ممكن أعمل لكم الدم العربيات عادي استنى اوريكم حركه هلوبر عايز اعمل لكم دريفتينج ثاني ربيه النقل بوظت الليله الله احتراف يا كوتش سنه واحده ديب لبسنا زي ما انتم شايفين اللبسه كده <تصفيق> باركينج باركينج تعالوا نشوف الباركينج دي لازم تركن العربيه يا زماره طبعا معايا تايم طبعا طالما تايم بقى أيه خليك في درفتنج احسن هتلحق اكتر كل ما الدرفتنج عباره عن حاجه واحده انك بتشيل العربيه يمين وشمال كده بس بس بس بس بس بس بس كده بتجري طبعا هم بيدوك عشان انا حسب المسارات فانا طبعا عشان سواق وسواق شخص فايه اه قفل عليا قفل عليا يا اخي حرام عليك عربيه الحمراء ما اعرفش يشوف شو يا الله لا لا مره ثانيه ركز انا خسرت مرتين فالمره دي بقى هركز في البركة ولا بقى تجيب سكي بص بص بص اتحدى اي واحد على على اليوتيوب ي... يمشي بالسرعه كذا تحدي اي حد بصوا الركنه يا شباب يا اخي احلى ركنه هتشوفها في حياتك استنى بس بالراحه كاني بركن حقيقي الله يرزقنا ونجيبوا سياره حقيقيه ايوه يعني ايوه يعني دوس دوس دوس دوس دوس تيجي مرش كده اهو تعمل كده شوفوا شفتوا شباب تنجل. دي أستاذ ثانك يو فيري ماتش ثانك يو فيري ماتش للمتعة والذكريات الحلوة والذكريات الجميلة والحاجات اللي احنا بنعشقها زيها زي غيرها يا أخي بتحرك المشاعر في القلب صراحة الشكل الماضي الشكل لما كنت تلعبها على تلفون ضعيف كنت تجيبها وتلعبها عليه و... كان معكم أحمد طلعت من قناة المبتدئ فأشوفكم في فيديو جديد ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات لايك للفيديو وتعليق بذكرياتك الحلوه تقول كنت بتعمل ايه وهقرا تعليقاتكم واعمل لايكات عليها وارد عليك كمان اشوفكم في فيديو جديد وسلام